إهداء من أم زياد إلى بنت أختها جود بمناسبة الزواج. الزين كله والحلا موجود في ضبي الفلا، الزين كله والحلا موجود في ضبي الفلا، اللي على الغيد عتلا يا جود زين مبروك يا أجمل عروس بأخلاقها تعطي درس على منافسات تدوس لحد يقرب صوب جود على المنصل طلعت منها الغنادر زعلت في حسنها الطب اكملت ولها انثرو القاع ورود مبروك يا أجمل عروس وعلى من تدوس تدس لحد يقرب صوب جود يا بنت أحمد الفهد بالكوان ما مثلك أحد مبصد درا وسط البلد عساك دايم بالوجود مبروك يا اجمل عروس أخلاقها تلقي درس وعلى من تدوس لحد يقرب صوب جود أبوكي له فعل محسوب له صيد في شمال وجنوب وصدره لطيفان الروس طيب له فعل وشهود مبروك يا اجمل عروس بأخلاقها تعطي دروس وعلام نفسها تدوس لحد يقرب صوب الجود وأمك لها قدر وشان قصنا فخر طول الزمان شيخة ما الجدود مبروك يا اجمل عروس باخلاقها ما تعطي درس وعلام نفسها تدوس لحد يقرب صوب جوتو عسى السعادة لك تدوم يا جهودي يا نسل القروم وعسى الفرح لك كل يوم غلاكي في قلبي يزود مبروك يا اجمل عروس باخلاقها ما تعطي درس نفسها تدوس لحد يقرب صوب جوتو يستاهل لنجمل شعر والمادحك اللي بك فخر اسمك من الجد ابتكر يكفي فخر كنت جود مبروك يا أجمل عروس بخراقها تعطي دروس وعلى من نفسها تدس لحد يقرب صوب الجود الزين كله والحلا موجود في ضبي الفلا اللي عن الغيد اعتلى يا جود زينك في زود مبروك يا اجمل عروس اخلاقها تعطي دروس وعلى منفسها تدوس لحد يقرب صوب الجود على المنصه طلعت منها الغنادر زعلت في حسنها الطوق ملت ولها انثرو قاع ورود مبروك يا أجمل عروس مخلاقها تحطي درس وعلى من تدس لحد يقرب صوب الجود يا بنت أحمد الفهد في الكعاني ما مثلك أحد مبصوعة وسط البلد عاساك دايم في الوجود مبروك يا أجمل عروس مخلاقها تحطي درس وعلى من تدس لحد يقرب صوب الجود أبوكي له فعل محاسوب له في شمال وجنوب وصدر أهل فعل وشهود مبروك يا اجمل عروس اخلاقها تعطي دروس وعلام نفسها تدوس لحد يقرب صوب و امك لها قدر وشان المهره بنت الحصان مصنعه فخر طول الزمان شيخان مبروك يا اجمل عروس اخلاقها تعطي دروس وعلام نفسها تدس لحد يقرب صوب الجود عسى السعادة لك تدوم يا جود يا يانس للقروم وعسى الفرح لك كل يوم كي يا أجمل عروس بأخلاقها تعطي دروس وعلى نفسها تدوس لحد يقرب صوب جودو تستاهلين أجمل شعر والمدح الكل فخر اسمك من الجود ابتكر يكفي فخر لك مغروك يا جمال عروس بخلها جها تطيد روس على منافسات تدوس لحدني قرب صوب جود مغروك يا جمال عروس بخلها جها تطيد روس على منافسات تدوس لحدني قرب صوب جود لحدني قرب صوب جود